ואני עכשיו פתח קורס, חוק תילים לילדים. תילים, נותן להם נגיד מומתק, באים, טהילים, באים. הוא מתעצבן, לא באים לי הרבה, לא באים. יהודי אחד זה עולם ומלואו, יהודי אחד זה עולם ומלואו, אתה יודע מה אתה יכול לעשות ליהודי הזה? הצלת אותו, שמרת אותו. אולי לא מקבל חום וצומת לב מהאורים שלא, תן לו איזו מילה טובה. אלא, שם אוהב חובה בבקשה, תיקח. עוד פעם ועוד פעם, שינית אותו, הגדלת אותו, הרמת אותו. כמה ילדים באו פה לפעילות שלנו ואמרו לרב יוגב, הצלת אותנו, הצלת אותנו, הצלת אותנו. הילדים ידעו מוספיק גדולים להגיד, הצלת אותנו. אחד נתת לו אחריות, אחד נתת לו ממתק, אחד נתת לו מילה טובה, אחד המילה מדלה אותה בשיעור בבית ספר. ואתה אומר, דברים... אין דבר קטן בעולם בהתעסקות עם יהודים. אין דבר כזה. בגלל שאנחנו יהודים, בגלל שכל דבר או דבר נחשב לנו מצווה, אז כל מה שאתה תעלה, אפילו העלטת אותו על המסלול בקצת. הרמת אותו. הרמת אותו, אתה שינית לו את כל החיים. אם שינית לו את כל החיים, זה לדורות. אם זה לדורות, אז זה דבר קטן. ההתחלה שפתחנו, לא את המקום מקום שם. שאלי דווי נתן לנו איזה קרבן לעשות שם פעילות, שם משמור אז אתה מחפש מניין. מחפש מניין. שיתי אתה רוצה מיני אנ אתה משתגיא מה מיני אנ אז הייתי בא מינerva רבין לפור בא אלחמי חסוך עוד שני אנשים עוד שלושה אנשים אתה אולח למיקרש קדורג'ר אתה מיני שם חצי חצי שם מקבר הזרובית שווה אז הם משחקים קדורג'ר אני בוא אני אולח אני אולח לא בוא לא לא בוא לא בוא לא בוא אני מארים אנה של השמיים בוא נורא מי מה אני זרקת בלב לא נזא מה אני זרקת אול על המוח שלי לא מי שמה? הילדים שלו קטנים, הקידוש מתעכב לך, משהו. אבל מה? כשאתה מעריך את הקטנים, אתה תזכה לקבל דברים גדולים. ברוך השם, עסק עובד. תמיד אפשר לשפר. עסק עובד, מחפץ מחפש מעניין, עולים לייצוא, לייצוא של מעניין. ברוך השם. למה? הערכת את הדברים הקטנים. כן, זה גם חשוב לעשות משהו, אפילו אם לא הצלחת. מה שם כמה ניסיתה? כמה נתת לב?